Městské jasle Orlická v Hradci Králové byly postaveny v roce 1959, v provozu jsou tedy 61 let a za tuto dobu vychovali několik generací dětí. Staráme se o děti ve věku od jednoho do tří let. Takže k nám vlastně chodí ty děti, které ještě nejsou zralé pro školku a na rozdíl od školky, tak nám třeba nevadí to, že mají ještě plenky a dudlík a tak dále. S těmi všemi věcmi si umíme krásně poradit a vlastně je to takový jejich první kontakt s kolektivem, takže na to připravujeme a staráme se o ně. Jesle poskytují celodenní komplexní péči o ty nejmenší děti, zatímco v minulosti bývaly Jesle běžnou součástí služeb pro rodiny s dětmi, tak od 90. let minulého století postupně vymizely. Hradec Králové je jedním z mála měst, kde se toto zařízení podařilo udržet. Zájem o umístění dětí je veliký. Současná výtížnost je dobrá, protože maminky mají zájem o to, nám sem děti dávat s tím, jak trošičku spěchají do práce, nebo mají pěkné pracovní příležitosti. Takže naše kapacita je každoročně v tuto chvíli plná, spíš naopak máme ještě několik dětí třeba v převisu a umistíme během školního roku, když se nám uvolní místo. Jesličkové děti mají na každý den připravený zajímavý program. Dětičky, které mají u nás samozřejmě možnost v hernách si vyhrát s hračkami ráno během dopoledne, potom mají vždycky nějaký výchovný program, to znamená, soustředujeme se na jejich rozvoj, takže výtvarnou činnost, hudební činnost, vycházky, poznávání přírody, parků, tady v našem okolí. To, že se v jesličkách rozvoji dětí věnují, potvrdila i naše návštěva. V jedné ze tříce cvičilo, v další se děti věnovaly hudební činnosti. Pratíčka, velená, svoje, Mnohaletá existence i vytíženost jestlí dokazuje jejich smysluplnost. Vedení tohoto zařízení má i do dalších let jasné vize. My bychom si ještě přáli, aby nám město zachovalo svoji přízeň, to znamená, abychom mohli fungovat tak jako nyní, nepřetržitě dále ještě spoustu let, abychom ještě měli možnost se starat o ty děti, protože nás to opravdu baví. A rádi bychom ještě malečko třeba udělali nějaké úpravy teda na té naší budově, aby stále odpovídala moderním standardům a byla byla připravena pro ty děti tak, aby jim to vyhobovalo.